اطنخ ورحب يا قصيده بالضيف بالشعر الفريده اسعود في عرسه سعيده قلل في حيا حي بالكرام اهلا وسهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا الأسماء على الجسر على سفر حمسة سرعة سعد سعد سعة سعة سعة سعة سعة سعة سعة سعة سعة مسعود يهبل من شعر ما له مثيل، ومحاصيل المحاصيل وثاني يمدد الرجال، كل حال،